اسال فل عليكم في ماركات في العالم سايبه بصمه على المنتجات اللي بتنتجها مثلا احنا ما بنقولش مبرد ميه بنقول كولدير احنا ما بنقولش حفاظات اطفال بنقول بامبرز ومن الماركات دي كارير عشان كده احنا النهارده جايين نتكلم على كارير اوبتيماكس واحد ونص حصان في البداية حابب أبدأ الفيديو وأقول أن لولا ويلد كارير مخترع التكييف ما كناش زماننا هنا النهاردة بنقيم ونقارن تكييفات فكلنا لازم نبدأ الفيديو ده ونقولك شكرا يا عم كارير حاجة ثانية بصراحة احنا مبسوطين جداً من ردود الأفعال والدعم اللي ادتوهلنا على أول فيديو تقييمنا نزلناه وعشان كده خلونا ما نضيعش وقت ونبدأ في التقييم على طول أول حاجة نتكلم عليها هي القدرة قدره تكييف كارير قريبه من اغلب التكييفات الواحد ونص الموجوده في السوق وهي 12250 بي تي يو في الساعه ودي قدره متوسطه لا هي عاليه قوي ولا قليله. تاني حاجه استهلاك الكهرباء تكييف كارير من التكييفات الجيده في استهلاك الكهرباء الاي اي ER ار لتكييف كارير الواحد ونص حصان هو عشر ونص وده رقم كويس جدا بالنسبه انه مش انفرتور. تالت حاجه الضمان وخدمه ما بعد البيع. شركه ميراكو بتضمن تكييفات كارير خمس سنين ضد عيوب الصناعه. الضمان ده زيه زي بقيه التكييفات الموجوده في السوق احنا جربنا نكلمهم عشان نحجز معاهم ميعاد صيانه دوريه في الحقيقه قدرنا نوصل لممثل خدمه العملاء في اقل من دقيقه ولكن للاسف كان اقرب ميعاد صيانه متوفر كمان 10 ايام ودي تعتبر مده كبيره شويه خصوصا يعني مفيش ضغط الايام ديت تكلفه الصيانه الدوريه كانت 148 جنيه رابع حاجه المميزات او الفيتشرز الحقيقه تكييف كاريير من التكييفات المميزه في موضوع الفيتشرز كريم جدا يعني ايه بقى يا سيدي الفيتشرز دي شاشة ديجيتال مخفية، خاصية كربون الكتروستاتيك لتنقية الهواء من الأتربة والروائح، خاصية تتبع درجة الحرارة في المكان اللي انت قاعد فيه، ودي بتشتغل ازاي، كل تكييف فيه سنسور درجة حرارة في الوحدة الداخلية، Carrier بتديك الاوبشن ان انت تفصل السنسور ده من الوحدة الداخلية وتشغل السنسور اللي موجود في الريموت فيحس بدرجه الحراره اللي موجوده جنبه خاصيه التربو او التبريد السريع خاصيه التايمر لبدء وايقاف التكييف خاصيه اكتشاف تسريب الفريون وده بيشتغل عن طريق هيت سنسور موجود على هيت اكسشنجر بتاع التكييف التشخيص الذاتي لاكتشاف الاعطال عن طريق انه بيبين لك كود العطل على الوحده الداخليه خاصيه الواي فاي واللي بتخليك تستخدم موبايلك كريموت كنترول عن طريق ابلكيشن بتنزله عليه سواء اذا كان اندرويد او اي او اس والخاصيه دي مش بس بتخليك تتحكم في كل حاجه موجوده في لا دي كمان بتديك شويه مميزات اضافيه زي انك تقدر تظبط التكييف يشتغل في اوقات معينه في ايام معينه جوه الاسبوع، او انك تظبطه يشتغل بنمط درجه حراره معينه خلال النوم، ممكن تعمل ده باختياراتك او التكييف بيديك شويه اقتراحات لصغار السن ولكبار السن ولبالغين. نيجي بقى للسعر، للاسف تكييف كارير سعره مش رخيص مقارنه ببقيه التكييفات الواحد ونص الموجودة في السوق. السعر الرسمي على موقع شركه ميراكو للتكييف اللي كنا بنتكلم عليه دوت هو 7120 جنيه. والسعر الرسمي للتكييف الكارير 1.5 حصان بصوره عامه بيتراوح من 7120 لغايه 9750 حسب امكانياته وهل هو انفرتر ولا لا. عايزين ننوه ان الاسعار ديت هي الاسعار الرسميه ولسنه 2020 وطبعا ممكن يكون في اغلى او ارخص عند الموزعين. كلمتين بقى في حق التكييف دوت. تكييف كارير من اكثر التكييفات اللي ثابته اسمها في السوق واستهلاكه في الكهرباء يعتبر كويس جدا وفيه امكانيات واوبشنز كتيرة تخليك كده تاخد وقت وعقبال لما تستخدمها وتستكشف وتستخدم كل اللي فيها. فلو انت بتدور على الحاجات دي او الحاجات دي مهمه بالنسبه لك فكاريير اختيار مناسب اما لو بتدور على تكييف يكون سعره حنين او لو عايز اسرع خدمه ما بعد البيع تكييف كاريير مش انسب اختيار ليك شكرا ليكم على متابعتكم استنونا هنتكلم على انواع تكييفات ثانيه في الفيديوهات الجايه يا ريت تبصوا على المصادر تحت ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو انتوا على اليوتيوب او لايك like للبيج لو انتوا على فيسبوك عشان يوصل ان شاء الله كل جديد وما تنسوش كمان تعملوا شير للفيديو دوت مع اي حد بيفكر يشتري تكييف